ملا عاوتاني غندويك وخا زيرو فان غنعلي صوتي فوق انيا ونشوقي شوكي تسمع عاد الكلام نطرى بيه بكلامي راه عليك يدور في كل مكان وحشنا الماضي يام. اللي عيش الزينة في نيام زمان سارا <تصفيق> نمرت الدولة نصوني هنيا وخا بط فوكال هنيا وخا نميلو ما نطيحوش غندفعو أميكال نقلع <تصفيق> الصامد حلقي بح نشف هنيا هنيا وخا نجول المغرب كامل بيلو بلا بيدال جبنا العس صولو وخا حنا ديما اورو معا وليد حومتي جه شكون لسة ولا تيليفون راديو ولا تيليفزيون الصوت تسمع في اي باب ولا فون، فاضلنا الزينه وخا نبانو قبح في الرجلة نمبر وان، كل حومه في كل كوان، في الممشيشي وان خلق علامة غير بشوان هادا وخا ضربو الحقه صغير وديرها ديما سهران ودير من <تصفيق> بيبي اوه اوه, أوه. أوه. نتر بيبي نتر بيبي اوه اوه, أوه. الشعبية جيت وجيب ليكم سام كلشي معانا زاهيه كل درب كاع الحوان نقولك واحد القاديه احنا كل كلام. أي في شكل بدون كلام هذه ثقافه ساري يخدم اي قرين درب في العالم فين ما مشيت تضرب بالكاكاشير فوجي غنرصم غنسني وغنصم شوف لي في عيني كم عاشرنا عاد حكم بلا ما تخاف غير زعم رجولة من الطفولة أبن عن جد أو العام بيو وصغير صغير سمار و البيك قنيطري حتى لك فن كنجيبوها غير بالفن ما ماجاتش تاعي بن عشيري سكات أحسن عاتشيفي مود أبيض وقتنا بقريب قريب دي نديرو بيرو في مدرسة الفن و معاي معايا يهز إيديه قنيطرة ديما في القلب ماشي قلال عشيري سر حارو بحال ربايتينكس بالحرب اواشي أو ولاد الدرب هادي را ماشي حرب ولاد حلال هادو ويلي الحلالة بيبي بابي، بيبي بابي، بيبي بيبي خطرة نمبر وانووووووووح لا لا بيبي وعلو خطرة نموتو فيها اوووووووووووح لا بيبي